היי חברים, אנחנו באירוע יום הטבעונות בסנימתק תל אביב, מאות אנשים מגיעו לכאן היום בשביל לצפות בהרצאת העשרה מיליון, ההרצאה נצפית ביותר בישראל, בסרט פודינג וליהנות מדוכני אוכל טבעוני. אז יאללה, בואו נחלראות מה קורה, מה עיננים, בוא איתי. הטבעונית מלא זמן, מה אתה עושה פה? יותר ממך, ילוזר, יאללה. נכון, תודה רבה, זויה אוריאן, אני כרגע אלמוג. אופ, אוק מבוא, ‫אתה חטפת לי את המיקרופול. ‫-אני חשבתי זה מה שאני צריך לעשות. ‫אני מתנצל לכל הצופים ‫שהרסתי לכם את החוויה, ‫אני זה לא יקרה שוב, ‫כי כמו שאתם יכולים לראות, יש לנו... ‫באתי בשביל האוכל חינם. ‫-ווו! ‫זה אחד הדברים הטעימים שאני אכלתי. ‫אנחנו כבר לא בין לפני שנים ‫שהתחלתי להיות טבעונית, פה מה, מה, מה? זה לא מרגיש ויגן, אחי. אמבורגר, סושי, גלידה. אני עברתי פה על הכל בלא חורפה. מה, פייבורית? אמבורגר. ברור. כי זה סלטר של פוסר. זה היה אשכרה בשר. אז יענה, בואו ניכנס לאקרנה. בואו, בואו איתי. איך היית מדי וואו, מרגשת. מעורר השראה גם. ורמה לא נורמלית. אני לא אקפוץ מעל קופי ואגיד כיוונות, אבל אני באמת uh, רוצה להפסיק لكل בשר. בכיתי ממש, זה כל כך כואב לראות איזה מציאות. עיוורת אנחנו חיים בה וכמה אנחנו לא ערים לסבל של החיות. אני רגישה. לא יודעת, נראה לי שהציפרלקס שלי לא עובד בזמן החור. צריך להעלות את המינון. כן, I think so, I think so. טוב חברים, אז היה לנו אירוע נהדר עם אוכל טבעוני טעים, השקות חדשות וכמובן העלאת מודעות שקורית בזכות חברי אביגן אקטיב. אני הייתי אוריאן, ניפגש